غير الفرح غنى لنا عذب الالحان يوم الفخر والمجد شاع هلالا يوم إنت خرج قلت العين ذبان عبد الملك اليوم حقق ملاله جاء الشهاده والفخر طير حوران عسى السعاده والفرح دوم مثالا علي ولك في قمة المجد عنوان يوم الفخر والمجد يضرب مثالا من جامعات القصر وسمك سم بالمشقي يوم الرجال يوم الشهاده نلتها خير برهان قرعه تفوز فيك يا تاج الجمالان مبروك يا تاج الفخر يا حيلان يوم خديت اليوم تاج البطولان وامتنها تفرحها اليوم يزدان يوم الفخر والفرح كم الكمال بكره يجود له الطيب عنوان عبد الكريم للمجد تشهد فعاله، خوالك اهل المجد غالين الأثمان اهل الشجاعه والفخر والبطولات، وعمانك الوفين هم خير عمان، اهل الكرم والطيب يا ملادلاله، من العميرين المجد غالين الازمان، شيوخهم الجزاله عزوه مطر العز من مره الأزمان تاريخهم معروف ما حد يصوله والليله هلل زغاريد والالحان زنا الفرح واليوم يوم, يوم احتفالا وصلاة ربي دوم في كل الاحيان على النبي طه محمد وعلى والليله هلل زغاريد والالحان زنا الفرح واليوم يوم, يوم احتفالا في كل الاحيان على النبي فرا محمد موالاه، طير الفرح غنى لنا عذب الالحان يوم الفخر والمجد شاع شاع هلاله، يوم انت خرج العين ذبان، عبد الملك اليوم حقق ملاله، جاب الشهاده والفخار في الحران عز السعاده والفرح دوم فالان، علي ولد في المجد عنوان، يوم الفخر والمجد يا من جامعات القصيم والاكشان اسمك سما بالمجد يوم الرقالة يوم الشهادة نلتهى خير برهان فرعا تفوصيك يا سهى مبروك يا تاج الفخار يا الحيلان يوم انخذت اليوم تاج الفطولة ومتنهاد وفرحها اليوم انسان يوم الفخر والفرح كاما كمالا عنوان عبد الكريم للمجد وتشهد فعالة خوالك أهل المجد غالين الأثمان أهل الشجاع والفخار وعمانك وعمالك هم خير عمان أهل الكرم والطيب يام لا دلالة من العميرين المجد غالين الأثمان شيوخ مطيرة أهل الجزالة عزوة مطيرة العز من مرة وليلى هل زغاريد والحان جنى الفرح واليوم يوم احتفال وصلاة ربي دوم في كل الاحيان على النبي فهم محمد ولا وليلى هل لزغانيد والحان جنى الفرح واليوم يوم احتفال وصلاة ربي دوم في كل الاحيان على النبي فهم